Mitä eroa on meteoroidilla, meteorilla ja meteoriitillä? Meteoroidit on tämmöisiä kappaleita meidän aurinkokunnassa. Useimmat on siis jotain hiekajyvän kokoisia tai jopa alle, mutta voi ne isompiakin olla. Sitten kun se tulee meidän maapalloa kohti, niin siinä käykin silleen, että se törmää meidän maapallon ilmakehään. Ja silloin siitä muuttuu meteori, eli tähdenlento. Kun se törmää siihen ilmakehään, se kuumentaa sen ilman siinä sen kappaleen välittömässä läheisyydessä ihan superkuumaksi ja silloin me nähdään taivaalla semmoisia valoviiruja, mitä me kutsutaan lennoiksi. Jos tämä kappale selviää sen koko ilmakehän höykytyksen läpi, vaikka jos se on vähän isompi tai jotain, ja tulee maapallon pinnalle asti, niin sit se on vasta meteoriitti.